قبل أن تعالج السحر صحح معتقداتك تجاه القرآن وتجاه الشيطان إنما سلطانه على الذين يتولونه أي من يقتنع بهذا الشيطان ويؤمن به فإنه يؤثر عليه طبعا هنا الأنبياء قد يجري عليهم السحر كما جرى في حق سيدنا موسى يعني خيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني حتى سيدنا موسى وهو كليم الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعني أكرمه الله وهو من الرسل أولي العزم وكلم الله موسى تكليما على الرغم من, من, من عظمة هذا النبي الكريم إلا أن السحر قد أثر به ولكن هذا السحر لم يدم طويلاً لماذا؟ لأن سيدنا موسى يعلم أن الله سيبطل هذا السحر لذلك أيها الأحبة هنا أنا أستدعي الموقف الذي حدث مع سيدنا موسى مع السحرة عندما خيل إليه من سحرهم أنها تسعى أي الحبال والعصي عندما جاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يستحو عمل المفسدين هذه الآية العظيمة هي آية أساسية لإبطال السحر يجب من ابتليه أو من يظن نفسه أنه مصاب بشيء من هذا السحر أن يحفظ هذه الآية وأن يرددها سبع مرات ولكن قبل أن يحفظها ويرددها ينبغي أن يدرك معنى هذه الآية أن تكون معاني هذه الآية في أعماقه يعني أنظروا إلى سيدنا موسى قال موسى: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. هذه العقيده القويه هي التي تبطل السحر باذن الله تبارك وتعالى. وليس وليس مجرد ان تكرر الايه ايها الاحبه، الايه لها تاثير. ولكن هناك الكثير من الناس الذين اصابهم شيء من هذا السحر و يقرأ عليهم القرآن كاملا ولا يستفيد لماذا؟ لأن القرآن تستفيد منه عندما تعتقد بهذا القرآن أنه يشفيك يعني خذوا هذه الآية الله تعالى يقول وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إذا المؤمن يجب أن يكون مؤمن بمعنى الآية حتى يستفيد منها طيب الذي لا يؤمن بهذه الآيات ولا يقتنع بها قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فأنت ينبغي في أعماقك كل ذرة من ذرات جسدك يجب أن تنطق وتقول إن الله سيبطله إن الله لا يستح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون هذه الآية قبل أن تكررها ينبغي أن تقتنع أنت بها ينبغي أن تقتنع أن الله قادر على إبطال هذا السحر أن تقتنع بقول الله تعالى لا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر حيث أتى يجب أن تقتنع أن السحر لا يضر أحدا إلا بإذن الله وما هم بضارين به من احد من احد الا باذن الله، اذا ايها الاحبه، السحر موجود والسحر يصيب كثير من الناس للاسف وهم غافلون والسحر ايضا يؤثر على حياه الناس ومستقبل الناس بسبب وجود هذا الشيطان وما له من تاثير قوي جدا على من يعتقد به. كل من هو بعيد عن الله لا بد ان يصاب بنوع من السحر لان له قرين هو الشيطان ومن يعش عن ذكر الرحمن من يبتعد وينحرف وينسى يتناسى ذكر الله يعني تمر عليه ايام ينسى الصلاه ينسى ان يستغفر الله ينسى ان يستعيذ بالله من شاب الشيطان الرجيم ينسى قراءه القران ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين اذا هذا الشيطان سيجعلك تتاثر بالسحر وتتاثر بهموم الحياه انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يخوفك من السحر ايضا الشيطان يامرك بالفحشاء والمنكر وأن تقول على الله وأن تقول وعلى الله ما لا تعلمون يأمرك أن تلحد بالله أن يكون لديك أفكار يعني عدوانية تجاه الأنبياء الله تجاه القرآن يأمرك بالكفر هذا هو الشيطان فعندما تستسلم يستحوذ عليك الشيطان أكثر ويؤثر فيك السحر أكثر ولو جئنا بمشايخ الأرض وقرأوا عليك القرآن مليار مرة لا تستفيد شيئا لأنك أنت في قرارة نفسك مستسلم ومقتنع بهذا الشيطان الحل بسيط جدا أيها الأحبة قبل أن تقرأوا هذه الآيات اقتنعوا بما فيها وسيزول السحر تماما كثير من الإخوة يسألونني لديه مشاكل يشعر بأنه كأن عينا أصابته والقرآن أكد ذلك قال ومن شر حاسد إذا حسد كأن هناك أحدا حسده أو سحره إلى آخره أقول لكم أيها الأحبة إن الآيات القرآنية كلها شفاء بلا استثناء ولكن هناك آيات أقوى من آيات يعني على رأس السور الشافية سورة الفاتحة رقم واحد عندما تقرأ الفاتحة سبع مرات اقرأها وأنت مقتنع بها يعني عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم هل فكر أحدكم بمعنى هذا يعني أنا أبدأ باسم الله حياتي تبدأ باسم الله أنا أعمل هذا العمل بالتوكل على الله أبدأ أي عمل في حياتي وأسمي باسم الله أي ألتجئ وألوذ بالله تبارك وتعالى وأبدأ باسمه وأحتمي باسمه هاي مع هذا معنى ذلك الرحمن الرحيم يجب أن أشعر بأن الله رحيم بي لن يتركني الحمد لله رب العالمين ينبغي أن تشعر بهذه الآية عندما تقول الحمد لله رب العالمين يجب أن تشكر نعمة الله عليك الله أعطاك نعمة البصر تنظر إلى ما حرم الله وتقول الحمد لله كيف ذلك هذا تناقض. أعطاك نعمة السمع أعطاك نعمة اللسان تؤذي عباد الله تؤذي جارك تؤذي زوجتك تؤذي جارك أو أبويك تؤذي إنسان في العمل أو في الدراسة تتكلم بالنميمة على فلان وفلان ثم تقول الحمد لله لا معنى لذلك لأنك إذا أردت أن تشكر الله ينبغي أن تجعل لسانك هذا يعمل بأمر الله ونظرك هذا يعمل بأمر الله وسمعك هذا لا يسمع إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى يبتعد عما حرم الله عندما تقول الرحمن الرحيم ينبغي أن تدرك أنه لا رحمة إلا رحمة الله سبحانه وتعالى وأن الله قادر على أن يرحمك وليس فلان أو فلان أو فلان فتجد نفسك تلجأ إلى فلان وفلان وفلان مع هذه المعاني عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم طيب أنت غارق في اللهو والمعصية والمسلسلات والأغاني وبعيد عن ذكر الله وتقول اهدنا الصراط المستقيم كيف يحدث ذلك؟ هذا تناقض عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم ينبغي أن تبحث عن هذا الصراط لتسير عليه أن تبحث عن الأعمال التي تصل بك إلى مرضات الله فتعملها عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين أنت تستعين بالله عز وجل ثم إذا أصابتك أي مشكلة تلجأ إلى غيره أولا إلجأ إلى الله واطلب العون من الله واطلب أن يحل مشاكلك هذا الخالق العظيم ثم اسعى واترك الأسباب تعمل الله يشغل ويهيئ هذه الأسباب أما أن تلجأ إلى فلان وفلان وفلان وفلان وآخر شيء تتذكره والله سبحانه وتعالى هذا أيضا سيبقى الشيطان مستحوذا عليك